السلام علیکم میرا نام ہے اسمن یارمیشال اور یہ میرا یوٹیوب پہ فرسٹ ووگ ہے جس کا نام ہے میکھانا. اور میکھانا میں کھانا اور میں کھانا میں کرنے والا ہوں دنیا کی ہر ایکسپرٹ تو میرے ساتھ